Et tractaré amb guaret i em retractaré quan crec que calga i talsaré la falda per comprovar que tot és el lloc I a un dels meus costats, sempre vacant, que és on mastic tindràs, si vols, un lloc.